Сад циманський нічкою вкрився і одягнувся в трав... десь в гри Із кров'ю святою, Юдину зраду Насильство котів, Славець Манський Пізнав слово Бога, Що свої руки До неба підняли.